السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج الباشا متاجر، موضوع حلقتنا النهارده عن أسوأ 10 إعلانات في رمضان 2018، وللأسف الشديد من ضمن ال 10 إعلانات إعلانات لبراندات كبيرة وشركات في التجارة وفي المجال عامة، وأكيد هشرح سبب اختياري ليهم، وزي ما اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن معايير تحليل الإعلان، هنكمل الحلقة بتاعتنا النهارده على نفس الأساس إن شاء الله، في حلقتنا النهارده هنتكلم عن أسوأ 10 إعلانات في رمضان 2018 من الإعلان رقم 10 لإعلان رقم 1 اللي هو أسوأ إعلان في رمضان 2018 فالمركز العاشر معانا اعلان العربي جروب لولا انتم ما كنت انا لولا انتم ما اعلان حماسي وفيه روحه كده لكن هو نحت دقيق لاعلان بنك القاهره هو فعلا سمع اكتر عن اعلان بنك القاهره لكن كفكره هي اتهرست في اعلانات كتير في ريت نجدد في الافكار وفي الاعلانات بتاعتنا في المرتبه التاسعه معنا اعلان شركه قطنيل مع هاني رمزي النهارده وانا رايح السعوديه ما بقاش عندي مشكله الشغل لان فروع قطنيل بقت في كل حته للاسف بعد الحمله الناجحه الكبيره لشركه كوتونيل مع مدحت شلبي بتاعت هلا هلا عارفين لنا، كوتونيل حبت التال عن فروع فتحتها جديده في السعوديه ولبنان، الاستهداف الاساسي من الاعلان هو استهداف الاشخاص اللي بتسافر بره مصر، واعتقد كوتونيل غلطت في اختيار هاني رمزي ان هو يقوم بالاعلان ده. هاني رمزي والسعوديه طب ازاي؟ هو قال كوتونيل النهارده في مصر والسعوديه ولبنان كان ممكن يقول وانا بسافر لبنان حتى كان هتبقى مقبوله اكتر، لكن انا بتكلم على الشكل العام للاعلان وقبول الجمهور ليه. السؤال بقى هو هاني ر لو اللي في دماغي صح ايوه هتعمل ايه يعني لا عدنا مجرد انفعالي عادي يعني في المرتبه الثامنه معانا اعلان شركه اورنج جاري يا حته سكره خلقك ضيق قايسينه بمسطره مبدئيا كده احنا لو شلنا اللوجو بتاع شركه اورنج وحطينا لوجو فودافون محدش هيحس بالفرق لان اورنج مشيت على خطى فودافون في, في اعلاناتها كل رمضان ودفون رمضان 2015 نزلت إعلان قوتك في عيلتك رمضان 2016 نزلت إعلان العيلة الكبيرة 2017 نزلت إعلان بين النجوم وأهليهم كل إعلانات دفون في الفترة دين واللي قبلها كانت عبارة عن تجمعات عائلية في تقوص رمضان والفطار واللمة ورنج عملت ده كله بنفس النص والشكل والتنفيذ فيريد ريت تشوف افكار جديده بلاش النحت احسن يعني في المرتبه السابعه معانا اعلان شركه امبراطور عندك يا دنت انا داركه في العماره اللي هناك حاجات تقيله عليك يا دكتور طب كيس واحد كيس واحد اللي انا ساعدك يا للاسف من ضمن الحمله الجميله لامبراطور رمضان 2018 الا ان الاعلان ده هو الاعلان الوحيد اللي دمر الحمله نفسيا لانه لعب على مظاهر الناس وشكلهم الخارجي وللاسف دي غلطه كبيره في تنفيذ الاعلان في المرتبه السادسه معانا اعلان شركه اي سيتي هو انت ايه اللي خلاك تخبي عليا كنت بهزر معاك لحد ما نرجع مصر ونعرف نعالج اي سيتي حبت انها تعمل اعلان وتزرع فيه روح المشاركه والتفاعل بانها تعمل مسابقه واللي يجاوب صح يكسب شقه او غيره فنزلت في الحمله الاعلانيه بتاعتها ثمان حلقات للمسابقه لكن الملل كان مغطي عليهم. ما كانش فيه روح في تنفيذ الفكره وكمان مكان عرض الاعلان اعتقد اختاروه غلط. الاعلان نزل على التلفزيون وقالوا اللي يعرف الاجابه يخش يبعتها لنا على الصفحه على الفيسبوك فلنفترض ان حد عرف الاجابه اكيد هتواجه صعوبات في انه يدور على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك. وانه يسرش عنها ويلاقيها علشان كده كان يفضل ان حمل الإعلانية تحصل كلها على السوشيال ميديا اللي يشوف الاعلان بتاعهم على السوشيال ميديا يبقى من السهل جدا انه يخش لهم الاجابة بسهولة في المرتبة الخامسة معانا اعلان شركة شاومي احنا اللي جابوا الديب من ديله وما خافوش واحنا اللي برضو عدوا البحر ولا تبلوش مبدئيا كده لما الشركه بتعتمد في الحمله الاعلانيه بتاعتها على نجم بيبقى الهدف الاساسي من كده انها تستهدف جمهور النجم ده او انها تدعم الفكره لو الفكره فيها ضعف بظهور احمد مالك في الاعلان كده شاومي ضمنت جمهوره والمعظمه البنات البنات بتحبه كده يعني فده حلو برضو لكن لو جينا نتكلم على مشاهد الاعلان هقالها انها بالنص او منحوته من افلام ومسلسلات اجنبيه لكن الاعلان كمجمل علاقه بالموبايل انت طلعت تقول لي شويه امثال وغيره طب ايه علاقه ده بالموبايل او بالخصائص بتاعه الموبايل الاغنيه كانت عباره عن ان الشركه نزلت موبايل جديد مش اعلان عن الموبايل بخصائصه وامكانياته علشان كده شاومي اعتمد على احمد مالك بانه يقول الفكره بتاعتها في المرتبه الرابعه معانا اعلان شركه اي جي بنك اوفى <تصفيق> طب نيفه تليفونك عماله يرن عليك من بدري اه تليفوني قفل يلا يلا ازاينا يلا يا ابني امك مستنيانا احنا ما استنيناك بقى نص ساعه ده رمضان 2017 ايجي بنك عملت حمله اعلانيه داشة الجميع بجمالها وبراءة تنفيذها بتاعت اوفا انت محدش بيعمل لك حساب وطبعا الحمله عملت نجاح كبير وعملت براندنج قوي للشركه غير المتوقع وعلى اساس النجاح الكبير للحمله رمضان 2017 ايجي بنك عملت نفس الحمله رمضان 2018 وده في اعتقادهم ان الحمله زي ما نجحت 2017 هتنجح 2018 لكن ده ان دل يدل ان عندهم فارق في الافكار 2017 عوفا 2018 عبد رؤوف رمضان 2017 كانوا بيقولوا يا رمضان 2018 بقوا يا عبد الرؤوف، واعتقد ده الابداع اللي اي جي بنك عملته السنه دي، لكن ايه الفرق انك تجيب لي نفس الشخص بتاع السنه اللي فاتت، بنفس الشخص بتاع السنة دي بنفس الكلام، بنفس المضمون، بنفس الاعلان بالظبط، مفيش اي فرق، في المرتبه الثالثه معانا اعلان شركه وي. اخواتي تلبس وتاكل. انا ماليش اخوات وانا مش جعان بصراحه اول ما شفت بوستر اشتراك كريم وعز في عمل فني توقعت انهم يعملوا فيلم وهيكون فيلم عالمي ولما شفت وي نزلت جزء من الاعلان بتاع كريم وعز توقعت ان وي هتعمل اعلان هينقلهم نقله تسويقيه كبيره خساره كبيره ان وي كنت تحت ايديها نجمين كبار زي كريم وعز وما تعرفش تستغلهم تسويقيا صح في الاعلان لكن النقطه الاجمل في الاعلان هو ظهور سمير الاسكندراني بالاغنيه الشهيره بتاعته ودي يمكن الحاجة الجميلة والحلوة اللي في الإعلان كله. ونرجع نقول ده إعلان يا ريت وما تم. في المرتبة الثانية معنا إعلان شركة بيبسي <تصفيق> بيبسي في بدايه رمضان نزلت فيديو شبه تصوير موبايل لسعد سمير هو واللعيبه في التدريب بصراحه احنا توقعنا ان بيبسي هتفاجئنا باعلان مبهر بعدها بكام يوم نزلت فيديو تاني لللعيبه هم بتدربوا وغنيه شغاله عليها واكتشفنا بعدها ان الفيديوهات دي انا عباره عن الحمله الاعلانيه نفسها اللي بتعملها المنتخب في رمضان والهدف ان الجمهور يغني نفس الاغنيه اللي كان بيغنيها اللعيبه وبعد كده يبعتوها لبيبسي على الصفحه على الفيسبوك وهم يركبوها على فيديوهات اللعيبه هم في التدريب بصراحة هي حملة يا ما تمت عشان التفاعل كان على الاعلان ده تحت الصفر، لا الجمهور اتفاعل وصور فيديوهات ولا شفنا بيبسي ركبت فيديوهات مع اللعيبة، وكمان هي بيبسي بعد ما نزلت الفيديو مع اللعيبة هتيجي تطلب مننا احنا نصور فيديو تاني ليهم؟ طب ازاي يعني هتركبها امتى؟ ما خلاص الفيديو نزل، وكمان تنفيذ الفكرة مترتب اللي هو بيبسي جابت اللعيبة وصورت لهم وجابت ناس تانية اللي هم الجمهور وصورت لهم وركبت الفيديو مع بعض ونزلته على الفيسبوك، طب ما انتوا خلاص ركبتوا ليه تطلبوا مننا ان احنا ننزل فيديوهات يعني. فكرة نفسها غلط يعني هي جابت اللاعبة وصورت وجابت الجمهور وصورت اللي هو تحس إن الناس دين كلها عايشين في كوكب تاني وعايشين في عالم تاني بيعملوا إعلان وحملة إعلانية لناس تانية مع ناس تانية طب فين الجمهور من كل ده اللي هو نرجع تاني نقول حملة ما تمت في المرتبة الأولى بقى معانا إعلان اتصالات رمضان كريم مش بخسر لا, لا نهس لو زعلان البحر مالي انتوا لسه شفتو حاجة عارف لما تبقى مستنى حد ضروري وعرفت وجاي في الطريق وقاعد مستنيه على نار وشو وفجاه تلاقي الباب بيخبط ويسبك هتجد حد يقول كل ما ده زيادة مش بنحب الدنيا ساده انا عارف وحاسس بكميه المعاناه والغلاسه اللي انت كنت بتحسها وانت بتتفرج على المسلسلات على يوتيوب لان الاعلان ده ببساطه شديده كان نازل اعلان ممول على كل مسلسلات رمضان 2018 كل ما تفتح حلقه المسلسل عشان تتفرج عليها هتلاقي حد طالع يقول كل ما ده زيادة ده هو السبب في ان اعلان اتصالات يوصل لستين مليون مشاهدة على يوتيوب علشان كده انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان المشاهدات بتاعه الاعلان على يوتيوب مش على نجاح الاعلان فإعلان اتصالات جاب 60 مليون مشاهدة لأنه كان نازل ممول على حلقات مسلسلات رمضان كل ما أنت تفتح حلقة مسلسل عشان تتفرج عليها لك الإعلان دي بتتحسب مشاهدة الإعلان بتاع اتصالات وهكذا هو مبدئيا فكره الاعلان كانت جميله جدا وفوق الإعادة ومختلفه جدا عن اي اعلان شفناه للاتصالات لكن التنفيذ هو اللي دمر الاعلان نهائي. الاتصالات كانت عايزه تقول لنا زي ما الناس بتبالغ وبتافور هي كمان عايزه تبالغ وتافور مع العملاء بتاعها بانها تنزل عروض كتير وكمان عايزه تقول للعملاء ان هي كمان هتوسع منها وتدي للعملاء بتوعهم 28 ضعف لما تشحن كارت الاتصالات لكن اختيار النجوم اللي ظهروا في الاعلان كان سيء جدا والتنفيذ كان حاجه زباله بصراحه جدا يعني لان الحوار وطريقه الكلام كانت مستفزه جدا يعني مثلا نيل كريم طلعت تقول لك ان عندها بوز وان عندها من دموع كنوز وهتقلبها نكد عليكم صبروا بس عليه والهانم شيرين رضا كان دورها في الاعلان دون قايم على دورها في اغنيه ثلاث دقات طبعا عارفينها لان الاغنيه دي يمكن يعني اتشارت بظهور شيرين رضا فيها في المشهد اللي كان على البحر طبعا كلكم عارفين ومش محتاج ان عن المشهد ده هو اللي شهر الاغنيه بمعنى اصح والناس كلها اتكلمت عن مشهد شيرين رضا في الاغنيه بتاعت ثلاث دقات فهي طلعت تقول لك ان هي لسه هتزودها في الشقاوه وان هتزودها في الحلويات وطبعا انتم عارفين ايه المقصود من الكلام ده كله بالظبط اما بقى ظهور محمد رمضان في الاعلان وده دور تاني خالص محمد رمضان على السوشيال ميديا كان كل فتره ينزل فيديو او صوره ليه مع العربيات بتاعته وبيفتخر بيهم بيفتخر ان معاه فلوس وعربيات وقصور وان مفيش حد زيه معاه فلوس متتعدش ونتيجه التصرف دو كان هجوم شديد عليه من الجمهور والاعلاميين على السوشيال ميديا فتقوم اتصالات جايبه محمد رمضان بعربيات وقصوره وفلوس والجمل المشهوره بيه وتقول لك زي ما محمد رمضان بيفتخر بالفلوس والعربيات والقصور والجمل الحاجات ديت احنا كمان هنأفور معاك ونديك 28 ضعف الكارت اتصالات لما تشعل. هو بصراحه الاعلان كان جميل جدا بس الفكره هي أسوأ تنفيذ للفكره شفناها في الاعلان وده اللي دمر الفكره بصراحه. ليه؟ لان العملاء بالشكل ده اتضايقوا من طريقه المبالغه او الفخر اللي في الاعلان واللي كان فيها شيء من التكبر او التناكه. انا مش بهاجم الاعلان كفكره، لكن انا بتكلم على طريقه التنفيذ واللي ما عملوش فيها حساب العملاء ورد فعلهم. ازاي العميل هيشوف الاعلان وتأثر بيه وايه رد فعل العميل لما يشوف الاعلان زي ده اعلان مهبب واللي دايهم اكتر ان الاعلان نزل ممول على حلقات مسلسلات رمضان على اليوتيوب كل ما يفتح حلقه يلاقي الاعلان كل ما تزيد زياده بس بقى اما بقى بالنسبه لدور محمد رمضان في الاعلان انا ما رضيتش اتكلم عنه لان ده بالذات عامل له حلقه لوحده اصبر عليا اصبر عليا اصبر عليا اصبر عليا وبكده انتهت حلقتنا في تحليل اسوء 10 اعلانات رمضان 2018 في نهاية الحلقة احب اوضح حاجة الغرض الاساسي من الحلقة دي مش الهجوم على البراندات او الشركات اللي عملت الاعلانات دي لكن الغرض الاساسي منها ان انا احاول احللها بشكل علمي ومنطقي شوية بس واتمنى اكون قدمت جديد او فدتكم باي معلومة واستنوني في الحلقة الجاية من برنامج الباش متاجر